Viorica Dencil continue curile în guvern, pe cine a mai dat afară. Alexandru, Vasile Oprean a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii subliniere Identificii Naționale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dencil, conform Ager Press. Decizia a fost publicată lung în monitorul oficial.